Jeg vil bare gøre lige, vise jeg rundt i det her smukke, smukke hus. Det her, det er Isas' køkken. Der har mange urte og sådan noget. Der de også du også drikke og sådan noget. så har vi lidt brudstyr. Gammeldags saks. Den her tegning, den har jeg så lavet. Så sej. Det er tutu. Så har vi den her brændeoven af sten. Eller, det er ikke rigtig sten, men... Øh. Og så er det her, hvor jeg skal sove. Ej, tumpe. Så har den stået og malet det her flotte billede. Det er sådan en tårl, det her. Meget stort hus. Den har en rigtig, rigtig, rigtig flot have. her, den er så smuk. Det er min yndlingssynde, den sidder i så meget, jeg kan. Så har vi faktisk, hvis I kan se den, noget lille ring og sten. Det er en bålplads. Og så har vi også den der pumpe derovre. Så er der et meget ødelagt.. Øh, jeg tror, det er lidt et fuglehus, Bare har gået lille stykker. Nu her har vi vildværnet, som gør, at chimera ikke kan formindles haner.